נתון לנו שהערך המוחלט של 2R פחות 3 ורבע קטן מ-2.5, ואנחנו רוצים למצוא את R. מלכתחילה יש לנו אסק עם ערך מוחלט. נעשה חזרה קטנה. כאשר אומרים שהערך המוחלט של x קטן, למשל, מ-2.5, הכוונה היא שהמרחק בין x ו-0 קטן מ-2.5. כלומר, x חייב להיות קטן מ-2.5, וגם גדול ממינוס 2.5. חשבו על זה רגע. אם נסרטט את זה על ציר המספרים כאן, זה 0, זה 2.5 וזהו מינוס 2.5. שני המספרים האלה מה-0, כיוון שהערך המוחלט של שניהם 2.5.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 כלומר הערך המוחלט של x גדול מ-2.5 ונראה היום מספרים מחוץ לקטע הזה. והיה לנו כאן o. אבל המצב שלנו הוא שהערך המוחלט קטן. לכן בואו נעשם כאן את מה שעשינו כשיהיה לנו רק x. המרחק מהדבר הזה ל-0 צריך להיות קטן מ-2.5. כך שנכתוב 2 שלוש 34 צריך להיות קטן מ-2.5. 2 r פחות 3 ורבע, צריך להיות גם גדול ממינוס 2.5. אותו היגיון. בואו נסרטט ציר מספרים שלא נתבלבל. ההיגיון כאן הוא אותו היגיון. הערך כאן צריך להיות בין מינוס 2.5, הוא צריך להיות גדול ממינוס 2.5 וקטן מ-2.5. שזה מה שכתבנו כאן. בואו נפתור כל אחד מאלה בנפרד. נתחיל מאי השוויון כאן. אתם כבר יודעים שאנחנו לא אוהבים לעבוד מספרים מעורבים. כך אלה לשברים מדומים. נהפוך את המספרים המעורבים האלה לשברים מדומים. בשברים מדומים שני R פחות 3 ורבע שווה... ל-3 כפול 4 שזה 12 ועוד 1 זה 13 חלקי 4, כלומר 2R פחות 13 חלקי 4 קטן מ-2, 2 כפול 2 זה 4 ועוד 1 זה 5, קטן מ-5 חלקי 2. זאת המשוואה הראשונה. כעת למשוואה השנייה נעשה כאן אותו הדבר. יש לנו 2R פחות 13 חלקי 4, צריך להיות גדול מ-5 חלקי 2. כעת נפטור בנפרד כל אחד מהאי שוויונים. על מנת להיפטר מהשברים, הכי פשוט זה להכפיל את שני אגפי המשוואה ב-4, כך שניפטר מכל השברים. בואו נכפיל, נגלול קצת למטה, נכפיל את שני אגפים של המשוואה ב-4. מה נקבל? 4 כפול 2R שווה 8R, ו-4 כפול מינוס 13 חלקי RR זה מינוס 13. קטן מ-אכפלנו במספר חיובי, לכן לא צריך לדאוג לגבי היפוך הסימן של ה-E שוויון, קטן מ-5 חלקי 2 כפול 4 זה 10. נכון? יש לנו כאן 2 וכאן 1 זה 10. קיבלנו ש-8R פחות 13 קטן מ-10. כעת אפשר לחבר 13 לשני אגפי ה-E שוויון. כך שניפטר ממנו באגף סמול נחבר 13 לשני אגפים ונקבל 8R, אלה מתבטלים, קטן מ-23. כעת נחלק ב-2 אגפים ב-8. שוב, אנחנו לא צריכים לדאוג לסימן נאי שוויון, כיוון שאנחנו מחלקים במספר חיובי. נקבל ש קטן מ-23 חלקי 8. או אם תרצו לבטא זאת, מספר מעורב, R קטן מ-2 ו-7 שמיניות. זהו תנאי אחד, אבל עדיין נשאר לנו... התנאי הנוסף הזה, היה לנו כאן וגם, בואו נטפל בו. התנאי שני שלנו אומר ששני R פחות 13 חלקי 4 צריך להיות גדול ממינוס 5 חלקי 2. בואו נכפיל את שני הגפי ה-E שוויון ב-4. 4 כפול 2, שני R זה 8R. 4 כפול מינוס 13 חלקי 4 זה מינוס 13. גדול ממינוס 5 חלקי 2 כפול 4 זה שווה למינוס 10. כעת נחבר 13 לשני הגפי ה-E ובאגף שמאל אלה מתבטלים, ואנחנו נשארים עם 8R גדול מ-10 ועוד 13, וזה 3. ואם נחלק את שני אגפים 8 נקבל ש-R, נקבל ש גדול מ-3 חלקי 8. אם כך, שני התנאים שלנו הם R צריכים להיות קטן 2 ו-7 וגדול מ-3 חלקי 8. אפשר לכתוב זאת גם כך, R, גדול משלוש חלקי שמונה, כלומר גדול מאולי יהיה יותר נוח, כלומר ששלוש חלקי קטן מ-R, ושקטן משתיים ושבע שמיניות. ואם נסרטט את על ציר המספרים, נעשה זאת עכשיו, זה ציר המספרים, זה האפס כאן, כאן יהיו אחת, שתיים, שלוש, ויש לנו 2 ו-7 שמיניות, הערך שלנו צריך להיות קטן מ-2 ו-7 שמיניות. נניח שזה כאן 2 ו-7 שמיניות. והוא צריך להיות גדול מ-3 חלקי 8. נניח שזה 3 חלקי 8. הוא יהיה בערך כאן. וכל ערך בין המספרים הללו הוא פתרון חוקי. אנחנו יכולים לבדוק, בואו נבדוק מספר שאמור להיות פתרון חוקי בהתבסס על הסרטוט. אחד אמור להיות פתרון חוקי, בואו נבדוק אותו. 2 כפול 1 פחות 3 ורבע, כמה זה שווה? זה 2 פחות 3 ורבע, וכמה זה? 2 פחות 3 ורבע, 3 ורבע פחות 2 זה 1 ורבע. כך שהתשובה כאן תהיה מינוס 1 ורבע. אבל אנחנו נוסכים בערך מוחלט. לכן ניקח את הערך המוחלט שהוא 1 ורבע, והוא אכן קטן מ-2 וחצי. כעת ננסה מספר אחר, ננסה את 0. בהתבסס על זה 0 לא אמור לעבוד. מה קורה אם יציבים כאן 2 כפול 0, שזה 0 פחות 3 ורבע. אם לוקחים את הערך של ורבע, ורבע, לגבי 3. שתיים כפול שלוש זה שש, שש פחות שלוש ורבע זה שתיים ושלוש תרבע. אם ניקח את הערך המוחלט הוא שתיים ושלוש תרבע שזה עדיין שהפתרון שלא עובד. כך שלפחות הנקודות שניסינו מהששות את הפתרון שהגענו אליו.